Znovu na Střelná hora. Delná hora. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Včelná hora Co nad řekou. jako kosmonautů. Bak ovo Hladeckého náměstí. Příští zastávka náměstí osvobození. na místě osvobození. Příští zastávka: Bělovarská. ñ Gádnická. Brigádnická. muzeum Muzeum. светлая. Nápravně výchovný ústav. Zastávka, prosíme, vystupte. Kopra si. Hejrovského Hejrovského prasy, nápravně výborný ústav. светло. Příští zastávka brigádnická. Brigádnická Brigádnická Příští Bělovarská Bělovarská osvobození. jest Hladeckého náměstí. Novozámecká. auto nad řekou. Pozovna, střelná hora, konečná zastávka. Prosíme, vystupte.